לצורך חיול תהליכי העבודה מול חברת עודכנית יצרנו רשימת אנשי קשר מורשים. אנשי הקשר יוכלו לבצע מגוון פולות כמו איפוס סיסמאות, אישור הצעות, מחיר וכי יוצא בזה. בואו נגדיר איש קשר חדש למערכת. במסך הראשי של המערכת ננווט לאזור האישי ושורת ההתראות. נציג את רשימת אנשי הקשר המורשים ונוסיף איש קשר חדש. נוכל לבחור מרשימת המשתמשים במערכת או להגדיר איש קשר חיצוני, למשל איש מחשבים. נפרט את תפקיד איש הקשר, נמלא את פרטי ההתקשרות אשר בהמשך ישמשו אותנו לאישור דו-שלבי של פעולות ונאשר. איש הקשר אוסף לרשימה, אבל זה לא מספיק. נשדרת את לחברתות לחברת עודכנית על ידי לחיצה על שלח בקשה ואפק אישור. בשלב זה, המערכת שולחת את הבקשה שלנו להוספת איש כשר לחברת עודכנית. מטעמי הבטחת מידע יש לשלוח בנפרד לפעולה אישור חתום במייל לחברת עודכנית. את המסמך שנפתח נדפיס ונחתום אותו ונשלח בחזרה לחברת עודכנית ללא שלב זה איש הכשר לא יאושר ולא יוכל לבצע פעולות.